Men Anna, vad gör du? Jag försöker lista ut det här med green screen. Ja, men det kan jag hjälpa dig med. Hur då? Börja med att titta på min film om hur man kommer igång och jobbar med green screen så ska jag hjälpa dig vidare sen. Vill du också veta mer om hur man kan komma igång och jobba med green screen så kan ni se min film som handlar just om det. Vilket material du behöver, vilken app du kan använda och hur det funkar. Och den filmen finns på digitalkvart.se. Jag heter Anna Söderstjärna och jag är IKT-pedagog på Media Skåne.